بسم الأب والأبن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع الباب الضيق موضوع مهم أوي لأنه تصريح من المسيح واضح إنه طريق السماء كده ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة. صدقوني كلام الإنجيل يخوف في الحتة دي وأنا بحضر أنا خفت وعاوز أخوفكم معايا. لان الرفاهيه والراحه بتبعدنا خالص عن طريق السم وطبعا هي جذابه ما الناس كلها عاوزه تاكل وتشرب وتنام وتضحك وما تعملش مجهود بس اللي بيعمل كده عمال يبعد عن السم وهو مش واخد باله المسيح قال ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك يعني الباب الواسع، السكة المريحة دي سكة جهتنا وقال كثيرون يدخلون منها يعني دي اللي ليها شعبية أكتر دي ليها جاذبية أكتر طبعا مش محتاجة ماركتنج يعني ما أنت بتقول للناس تعالوا نضحك يلا نضحك تعالوا ننام ونشرب ونأكل يلا لكن تعالوا نشيل صليب تعالوا نتعب تعالوا نقبل ذل تعالوا نجوع مع الجعانين إيه ده البواخة دي بلاش منها دي ففعلا طريق السماء يبان ملوش شعبية واللي زود وغطى بقى لما المسيح قال ما أعصر دخول الأغنياء ليه لأن بابهم واسع يعني حاجات تخوف لو ربنا أداك إمكانيات المفروض تخاف أكتر من الشخص العادي لأن الإمكانيات اللي عندك وسعت عليك الدنيا زياده في الوقت اللي انت شايف ناس ايه يعني مش عارفه تعيش خالص نشكر ربنا ان ربنا ما بيسبناش في وسع على طول يعني حتى واحنا في الساحل برضو في ايه منغصات وفي مشاكل وفي تجارب وفي امراض وفي هموم فمن رحمه ربنا علينا إن بدت علينا الحياة كأنها واسعة أنتوا أدرى ناس إنها مش واسعة ولا حاجة وإن فيها هموم كتير بس تعالوا نوزن المواضيع بقى في الليلتين دول إزاي نمسك في الباب الضيق ونبقى حريصين عليه وكل ما توسع مننا نخاف ونقبل الكرب ونقبل الضيق بالعكس نفرح به ونقول كده إحنا ماشيين صح ومن العدراء كبداية للمؤتمر أجمل مثل للحياة الضيقه لأنه لما شافها سمعان الشيخ في النص المشهور اللي بنقوله في صلاة النوم دخل إلى الهيكل لما دخل بابواه شال المسيح على ايديه والآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام بعدين قال للعدرة إيه أنت أيضا يجوز في نفسك سيف يعني أنت بتهني أم على ابنها وده مش أي ابن ده ابن الله ده مخلص العالم وقلت كلام يفرح نور تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل كلام كله حلو أوي وبعدين بص للعذراء وقال لها أنت في حتة تاني خالص العالم كله يفرح بميلاده أنت هيجوز في نفسك سيف أنت هتتقطعي يا رب يعني أكتر واحدة عجبتك في البشرية تعمل فيها كده؟ أكتر واحدة خدت نمر عالية في البشرية كلها من أول آدم لآخر الظهور هي دي المكافأة بتاعتها ليه؟ ما هي كل لما هتضيق كل لما النجم يبقى ايه منور أكتر فقال يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كتيرة يعني يا ما ناس هتتشكك فيك وياما ناس هتشتمك وياما ناس هتغلط في حقك وانت هتفضلي سكتة تخدم من اليمين ومن الشمال بس كله في الاخر هي لك واحد يسأل طب كنيسة بتسميها الملك ومن العدرة دي الملك وطبعا لما تحضروا الزفة بالليل او كل ليلة نقول شيريني ماريا تي اورو اب اورو الملك تي اورو الملك فاحنا بنسميها الملكه ونيجي في اخر القداس نقول ايه هذا هو الجسد المحي الذي اخذه من سيدتنا وملكتنا فاحنا بنحب الكلمه دي نحب نقول العذرة دي الملكه بتاعتنا والملكه دايما ليها يعني احساس عظمه ويبقى في ولاء كده للملكه طب ملكتنا دي مش المفروض ترتاح ملكتنا دي ما ارتحتش ولا يوم في حياتها ليه لأنه ربنا كان عاوز زي ما حط نفسه بصليبه مثل أعلى للباب الضيق حط أمه بحياتها المرة مثل أعلى للباب الضيق لو كنا لقينا العدرة دي عاشت مرتاحة كنا هنقول لها يا عدرة أنت فين وإحنا فين العدرة دي محبوبة الغلابة جدا لأن كلهم يحسوا أنها واحدة منهم لما نزلنا أفريقيا لقيناهم بيرسموها صمرة ليه؟ لأنها واحدة منهم ما كانتش بتاكل زيهم، مش لاقية الأكل، فيحسوا إنها تبعهم. إذا العذرة الملكة ما كانتش مرتاحة. اتقال عليها في المزمور: بنات الملوك بيمشوا وراك يعني، وجعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. إذا وصف الملكة ده اتقال في العهد القديم كإشارة دقيقة. العذرة عدت على أيام صعبة كتير. منها مثلا لما تاه منها المسيح في سنة 12 سنه هي كأم ظنت انه تاه لانه قعد ثلاث ايام مش شايفاه وكانوا يفصلوا الشباب زي يعملوا مدارس احد كده والكبار يقعدوا في حته وبتاع فكانت كام ساعه وهتقابله مش شايفاه بقى فقالت له يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا ابوك ضمنيا يعني على يوسف وانا كنا نطلبك معذبين يعني حتى حتة العذاب النفسي الطبيعي بتاعت أم قلقت على ابنها عدت عليه برضو فأمنا العدرة شافت كتير في الوجع. وقالت في التذبحة أول ما حبلت بالمسيح وراحت لاليصابات تخدمها نظر إلى التضاع أمته يعني أنا غلبانة ونكرة بس ربنا بص عليّ ومنذ الآن جميع الأجيال تصويب تعالوا ندرس بقى الباب الضيق في حياة العذراء والكلام ده مش على سبيل الدراسة عشان لما حد فينا يحس إنها دقت عليه أو يبص على المسيح يتعزى لأن ربنا يسوع عاش فقير وتعب كتير وانتهى بالصليب وأمنا العذراء اللي بنحبها عاشت حياتها كلها تعبانة فلما تتعب بص على دول يعني انت مستكتر على نفسك التعب ليه طفوله امنا العدر. يا جوز احنا تعبنا على كبر بس يمكن في طفولتنا ما تعذبناش امنا العدرا من طفولتها محرومه لانها اتولدت من ام كانت عاقر فحنه زي حنه ام صمويل ندرت ما واخدة نفس الاسم بتاع حنه ام صمويل فلما لقت نفسها ما بتجيبش عيال قالت الطفل الأول لو جه هديه للهيكل وعملت بالظبط اللي عملته من ألف سنة صمويل قبل المسيح بألف سنة ألف وكسر فالعدرة وهي ثلاث سنين سابوها في الهيكل فبقت طفلة محرومة من حضن والديها وطبعا أبوها ما ماتوا بدري كمان يعني حتى ما بقتش بتشوفهم عادي مفيش بقى اللعب فيش الهدايا فيش حتى الحضانه والاطفال لا لا هي طفوله ناشفه عسكريه لان الهيكل كان جوه كده ايه ناشف شويه عسكري لما نبص لطفله اتحرمت من البهجه الطبيعيه لو هي ما فيش ربنا في حياتها كانت لازم تطلع معقده وتطلع عدوانيه وتطلع ما بتحبش الناس انما لانها كل الشبعه جايه من ربنا ابوها وامها وصاحبها وكل حاجه في حياتها ربنا طلعت قلبها ما فيش زيه طبعا لكن كل ليله بتنامي فين يا عدرا وهي خمس ست سنين في ركن في الهيكل ما حدش دريان بيه بتصحي مين بيدور على افطارك مثلا هي اللي لازم تدور ده هي بتشتغل بتنظف في الهيكل اذا عاشت الطفولة لو تاملناها لا كانت قاسيه طبعا بس ربنا أراد بكده عشان إيه هي هتشاركه الصليب كمان يعني هو عاوزها تبقى عدت في السيف ده من أول يوم لما جت البشارة، البشارة جت في رينج 12-13 سنة كانت يعني العذراء مريم كبرت صغيرة يعني اتحسبت حاجة كبيرة وهي طفلة برضو فمع السن ده كانت طبيعي ما تقعدش في الهيكل كان لازم تخدم حد من شيوخ الهيكل وحسب التقليد كان يوسف النجار بقى تسعين سنة وبتول فقالوا ايه عملوا قرعة رسيت على يوسف قالوا ايه دي تلتاشر سنة تروح تخدم جده يوسف فطبعا الاثنين ملايكة يعني يوسف النجار رجل بتول طول حياته تسعين سنة ورجل عايز نجار بس من شيوخ الهيكل والعذرة طفلة تلتاشر سنة في البيت الغلبان ده يقالها رئيس الملايكة طب لما يجي رئيس الملايكة المفروض تنتهي الأوجاع مفروض كل المتاعب تنتهي ده رئيس ملايكة ده الواحد لو شاف ملاك عادي يعني يبقى مش طايق روحه ده رئيس ملايكة جايلها وجايلها بأحلى خبر في التاريخ إنما أحلى خبر ده ما منعش الغلب والباب الضيق والتعب كل حاجة استمرت عادي جدا هي سألت سؤال واحد لأنها كانت حريصة على البتولية، من أين لي هذا؟ وأنا لست أعرف رجلاً، فقال تمني لا, لا الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني لا دي ولادة فوق العقل، وده حبل إلهي، فما تشغليش بالك هتفضلي بتول. فقالت له هو أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. هي قالت أنا خدامة ربنا اللي يقوله نعمله وتفتحت عليها المشاكل الدنيا كلها مش لما الواحد يقول له رب حاضر هسمع كلامك يتوقع بركات يتوقع تعزيات يتوقع معجزات الحياة من ساعة ما حبلت بربنا يسوع وزادت الضيقات لو انتوا فاهمين حياة العذراء المتاعب زادت ما قلت طب يبقى معاك ربنا كله في بطنك وعلى حجرك والتعب يزيد طيب ما هي دي سيرتنا كلنا كمسيحيين يبقى معانا ربنا والتعب يزيد يبقى ربنا في قلبنا والضيقات تزيد عادي بس السما بقى تعود ده كله لكن هي دي المسيحيه ربنا ما قالش لولاده أبدا امشوا معايا هريحكوا في الدنيا بالعكس قال كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. دخلنا في مشاكل من نوع ما كانش على البال. طبعاً هي جريت تخدم إليصابات من الشهور الأولى، تصوروا واحدة حامل 13 سنة ورايحة تخدم ست كبيرة حامل. قال يعني عشان الكبيرة مش هتعرف تخدم روحها. طب وأنت يعني هتعرفي تخدمي روحك لما هتخدمي واحدة تاني؟ وسافرت في الجبال. سفر صعب وعدت تخدم وأول ما يوحنا اتولد خلاص هي بعد ثلاث شهور دلوقتي رجعت بقى يوسف هي رجعت من هنا طبعا غابت عنه ثلاث شهور أو أكتر ابتدت علامات الحمل تظهر يوسف النجار ابتدى يشك مهما كان العلامات دي قلقتهم طبعا يوسف ده أقرب واحد ليها تخيلوا طفلة مع جدها وما فيش اب و ام والعلاقه اللي بينهم علاقه قديسين فما اصعب نظرات الشك صعبة جدا انت لما حد فيكم بيشك يعني لما تلاقي حد قريب ليك شك فيك بيصعب عليك نفسك قوي طب ده لما يكون ده الشخص الوحيد اللي ليك وشخص بطبيعته مثالي وبطبيعته طيب جدا بس غصب عنه ففضلت متعذبه ومع كده ما تنطقش ما تتكلمش ما تدافعش عن نفسها ولو دفعت مين يسد اصله الموضوع كبير قوي لغايه ما جه الملاك دافع عنها واقنع يوسف انه ايه ما تخافش لا الذي حبل في بطنها ده حبل بيه من الروح القدس فاصبح يوسف هو المسؤول عن العذراء وابنها وعلى السر ده كله وطبعا كان في احتمال رجم يعني يوسف كراجل بتاع شريعه التفكير البديهي تترجم وهي فاهمه كده العذراء تصوروا في انذار بموت بموت مهين كمان والعدرا ما بتتكلمش ايه التعب النفسي ده؟ ده انت لما بيكون عندك مرض وتحسي انه احتمال المرض ده يقلب حاجه صعبه بتبقي مش عارفه تنامي. طب ده العذراء معرضه لموته وموته صعبه ومهينه جدا وهي الوحدة في الدنيا دي. ولا حد يقدر يطبطب ولا يقول لها انت فين. كل ده عزاها بعد عليها وهي ساكته وبتصلي وبس. وبعدين دارت الايام خلاص بقت حامل، طبعا اهل القريه مش فاهمين اللي بيحصل لانه معروف ان يوسف بتول فالبعض كان بيلمح عشان كده كان في تلميحات لاخر حياه العدره انها مش, مش, مش نقيه وكان في تلميحات اهانه للمسيح نفسه ان احنا ما حدش عارف ابوه مين حاجات من النوع ده فالمسيح اتعذب حتى في سيرته انما لما قربنا من الشهر التاسع مفروض بقى ربنا مرتب الولاده اللي هي ما حصلتش في التاريخ كله يعني الله بنفسه يتجسد ويولد من امرأة نفاجأ انه يطلع قرار غريب جدا بحكاية الايه التسجيل الاسماء ده والانتدابات ده وكل واحد يشوف إيه اسمه فين طبعا كل ده عشان ربنا مرتب انه لازم يتولد في بيت لحم زي داوود فهما ما كانوش في بيت لحم دول كانوا في ناصرة الجليل فمسافة طويلة او فتسافر في شهرها التاسع مجبرة عشان موضوع الإيه رصد الأسماء والتسجيل والبيانات وده دولة رومانية عن كلامها يمشي. وجت ساعتها وهي إيه في بيت لحم وملهاش بيت طبعا. يعني ربنا يديكوا كلكوا أنتوا عندكوا بيت في القاهرة أو إسكندرية وعندكوا بيت في الساحل هي عندها عشة في الناصرة وما عندهاش عشة تاني في بيت لحم. تخيلين دي الملكة بتاعتنا؟ دي امنا كلنا فجاية تولد في بيت لحم ملهاش مكان شوفوا بقى المهانه بتاعت نخبط على بيته في حاله صعبه ومحدش راضي يفتح وفي حاله طوارئ محدش راضي يعبر ليه الذل ده كله ليه التعب النفسي ده ليه الوجع جسدي ونفسي ومعاه راجل كبير مهما كان قليل الحيله مهما كان مالوش حد يوسف النجار ده لغاية ما يرضوا يحطوها في زريبة مش في بيت بني آدمين كل ده تخطيط إلهي بس التخطيط الإلهي مين بيدفع ثمنه؟ العدرة أنا كل ده عشان أوريكوا تاني الطريق الضيق أو الباب الضيق أمنا العدرة اللي بنحبها دي حياتها فمحدش فينا يصح يعترض على حاجة في حياته مهما كانت متعبنا ما, ما تجيش ولا حاجة جنب اللي شافته العدر وبعدين يتولد في بيت لحم في ظروف قاسية فرحت بابنها ربنا كلنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لكن مسافة ما فرحت لقيت انه ايه؟ هيرودس الجنن يعني عاوز يموت العيال كلها ويفضل طبعا في منطقة بيت لحم لأن المجوس اللي جم محاسبين بقى ما هو ربنا مرتب ملوك المجوس دول ملوك فزيارتهم قلبت الدنيا لكن خلت هيرودس ينتبه انه المسيح اتولد فجاب شيوخ الكهنه قالوا لهم هيتولد فين المسيح بتاعكم ده؟ قالوا له في بيت لحم ميخا قال كده انت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل فابتدى يدور في بيت لحم فالملك قال ليوسف يوسف لأ خد الطفل وأمه دلوقتي الطفل قبل أمه خلي بالكم ليه لأنه طفل يسوع ده ربانه فلازم يتقال الأول خد الصبي وأمه وهرب لمصر هربوا لمصر وفضلوا هربانين ثلاث سنين ونص حد فيكم جرب الهرب <تصفيق> الهرب ده حالة صعبة جدا الهرب وانت مظلوم يعني ما عملتش حاجة وخايفة كل الخوف على ابنها كأم مش هتخاف على عمرها زي ما تخاف على ابنها وجايه مسافرة من بقى ناحية العريش والفرمه على سمنود وسخة وادي النطرون و... يعني قلبت بلادنا بحري ونزلت قبلي لغاية المحرق ده اللفة دي لو عملتها بالعربية يتقطم ظهرك هي عاملاها على رجليها وشايله المسيح له المجد وبترضعه. اذا كان كانت ايام صعبه جدا. ومتاعب فوق الادراك، احنا النهارده عمالين نتكلم في تماجيد وتسابيح لكن واقعيا الموضوع كان مليان وجع. ظهر آه الملاك ليوسف وقال له خذ الصبي وامه وهرب لان هيرودس مزمع ان يقتله. بعد الثلاث سنين ونص جاء ملاك تاني يقول لهم خلاص مات اللي كان عاوز يموت الصباح الواحد هنا مخه ساعات يودي ويجيب طب ما كان مات من بدري وريحتنا يعني بدل البعيد ده هو السبب ما كنا خلصنا منه من بدري ثلاث سنين ونص سايبنا في البهدلة دي وفي الآخر مات ومات في شره يعني طب ربنا سايبه ليه؟ سايبه عشان نتضايق ايه ما يعني سايب هيرودس عشان احنا نتضايق، أيوة ما هو الطريق الضيق هو اللي يدخل السماء. وكل لما يضيق أكتر كل لما إيه؟ المجد في السماء أكبر. آلام هذا الزمان الحاضر إيه؟ لا تقاس بالمجد العتيد. فعمال يضيق يضيق يضيق لغاية ما إيه؟ قال تفرك شوي رجعت العدرا مع المسيح لو المجد ويوسف لقوا إيه؟ البلاد فيها قلق بعد ما هيرودس مات اتقسمت الحكاية كده أربع قطاعات واحد من اللي مسكوا المنطقة مفتري ومش أحسن من أبوه فخاف فراحوا بقى يعيشوا في منطقة نائية اسمها ناصرة الجليل قرية سمعتها أي كلام وبقى يوسف نجار القرية فيعني شغلة أي كلام وعشان ياخد لقب ناصري وده لقب ما يشرفش في زمنه وتبقى هي ايه؟ يعني أم النجار. أدي لقبها بالنسبة للمجتمع. طب دي يعني ده أي أم فيكم بتفتخر بعيالها. طب أمنا الملكة دي ايه لقبها في المجتمع؟ ابنك ده بيشتغل ايه؟ ده هو اللي بيخدم على الأيه؟ الفلاحين والرعاة والصيادين، هو اللي بيعمل لهم شوية الأيه؟ السراير بتاعتهم. ليه الزل ده كله ده ربنا ودي أمه عشان الباب تضيق عشان نأكد على المعنى ما أقرب الطريق المؤدي للحياة حتى أن الناس نقيل لما سمع عن المسيح قال الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح هيطلع منها حاجة عدله الناصرة دي عشان بس يبان أنه دي كانت سمعتها ومأساتها لما بدأ المسيح يخدم في سن التلاتين طبعا عاش تلاتين سنة في وضع متواضع جدا وأمه متواضع جدا وبيأكلوا غالبا لقمة كده يعني بسيطة جدا وحياتهم هادية وطبعا ده بيت بتربينها على الأرض ومع هذا عاشوا في هدوء شديد لغاية سن التلاتين وبدأت خدمته لما بدأ خدمته حتى يقال جاء إلى وطنه وطنه لان ده البلد اللي عاش فيها. ابتدأ يعلم فبهتوا وقالوا ايه الحكمه دي؟ وبعدين قالوا اليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسف دول ولاد خالته، ولاد مريم الثانيه اللي هي خاله المسيح. أوليست اخواته لو بنات خاله كمان. في اتنين من دول بقوا من التلاميذ ال 12 يعقوب ويهوذا ده مش اللي والباقيين ما كانوش بيمشوا وراء المسيح فكانوا يعثرون به فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن وبين أقرباء، يعني فضل قدام المجتمع معقول النجار ده يطلع منه حاجة وأمه بتسمع خلي بالكم وكلام صعب ومع كده كانت محتملة موقف غريب حصل لما المسيح المهو المجد ابتدى يلف بقى في قرى كتير فبيقعد بعيد عن البيت بالشهور وام ملهاش طبعا يوسف النجار راح السما من بدر يوسف النجار مات والمسيح كان عمره 16 سنه فبقت العدرة ملهاش غير ربنا يسوع فراحت تلف وقراه في مره عاوزه تشوفه بقى لها شهور ما شافتوش وواخده ايه اخواته اللي هم يعني بعض اولاد خالته معاه فكان قاعد لما كده في بيت والبيت زحمه فقالوا له هو زى أمك وإخواتك على الباب يطلبونك طبعاً في البلاد المفروض يسيب اللي في إيده ويطلع ويقعد مع أهله وجميلهم ربنا يسوع قال حاجة تبدو قاسية تبدو قال مين أمي وإخواتي؟ قال دول أمي وإخواتي اللي يعمل مسيئة أبي اللي في السماء هو أخي وأختي وأمي طبعاً ممكن كتل عدرة لو صدت زيكم عادية يعني كانت تروح متغاظة جداً وتقول يعني أنا زي كل الستات أنا أم هتسوى بكل الستات إزاي يعني إنما هي في اتضاع شديد مشيت وما صعبش عليها وحتى إنها تتمتع بإبنها دقايق محرومة منها وأبلده ده شوفوا أنتوا بقى لما بتزعلوا من عيالكم لما يقصروا معاكم طب أم العدره تقول إيه طبعا الكنيسة عندنا قرت الآيتين دول بمعنى غريب أوي، تلاحظوا حاجة غريبة، في أعياد العدرا يتقال النص ده، طب ده النص ده يبدو كأنه مفهوش تكريم للعدرا، لا الكنيسة فهماه بطريقة تانية إنه لما المسيح قال مين أمي؟ دي اللي تعمل مشيئة أبي، فكأن الكنيسة فهمت هو ربنا اختار مريم بالذات تبقى أمه ليه؟ لأن أكثر وحدة صنعت مشيئة الآب فكأنها بتشرح للشعب عارفين ليه مريم هي أم الله لأنها صنعت مشيئة الآب الذي في السماء، فكأن الرسالة لنا لا بصولها بطريقة عكسية هي استحقت لقب أم الله لأنها صنعت مشيئة الله أصعب بقى موقف في حياة أمنا العدرا وكانت متوقعة طبعاً، العدرا خلي بالكو كانت عارفة كل حاجة. لأن طبعاً جواها أسرار بس ما كانتش بتتكلم. هي الوحيدة اللي فاهمة كويس إنه ده ابن الله من وقت رئيس الملائكة. كل العالم يشك هي ما بتشكش وسكت هي لأنها متواضعة جداً فاهمة كل حاجة، لكن ما بتحكيش. فعارفة إن آخرتها صليب. هي عارفة كده. بس كأم ده عذاب ما حدش يحتمله خلي بالكم لغاية ما وقفت تحت الصليب وعشان كده ما قالت انزل عن الخشبة هي عارفة انه لازم هيكمل الصليب للآخر لكن كنيستنا هي اللي نطقت ونطقت العدر عشان تورينا مشاعرها المجروحة دي فبنقولها في صلاة التسعة عندما نظرت الوالد على حمل والرعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكيه العالم يفرح لقبوله الخلاص اما احشائي فتلتهب. دي اللي تفكرنا بكلمه سمعان الشيخ قبلها ب 33 سنه لما قال ايه؟ يجوز في نفسك سيف. احشائي تلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني وإله كان طبعا لحظات قاسيه جدا على امنا العذراء وفي هدوء وفي صمت ما بتعنتش طبعا برضو الكلمه اللي قالها المسيح من على الصليب يعني اخطيت سيح امه يعني لما قال لها يا يا امراه يا امراه دي يعني يا سيدتي كان اسلوب احترام هو ذا ابنك وفي ام ممكن تاخد حد مكان ابنها يعني فمهما كان ده اهتمام من المسيح له المجد لكن ده ما الوجع وجع يعني ملوش حل يعني يا امراه هو ذا ابنك هي إيه الوحيدة اللي فاهمة انه مظلوم 100% مجروح لاجل معاصينا مصحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه بجراحاته شوفين في كتير من الاباء يعتقدوا ان العادلة كانت حافظة اجزاء كتيرة قوي من العهد القديم ودي بانت في صلاتها في تسبيحتها تبان انها هي تشكيلة من المزامير على صلات حنة وصمويل على فهم مذاكرة كويس وحفظة أجزاء كثيرة من العهد القديم، فكل المعاني اللي بنقعد نوعظ فيها دي والمزامير كل ده كان جوه العدرة وفاهماه كويس. كده خلصنا حياة العدرة فاضل آخر بقى لقطة بعد ما المسيح صعد أمنا العدرة طبعًا نفسها تمشي هتقعد تعمل إيه دلوقتي؟ ومع كده ربنا أبقى على العدرة على الأقل 20 سنة. بعد صعوده، لأن أمنا العدرة كانت بركة للرسل. كانت قوه للكنيسه فحضرت يوم العنصره في اعمال واحد كانت بتصلي مع التلاميذ وبتشجعهم من اول يوم في سفر الاعمال وعندنا بعد كده الحادثه المشهوره بتاعت متياس وحلة الحديد اذا كانت بتتابع الرسل في, في سفرياتهم بتتابع الرسل لدرجه لما سمعت ان القديس متياس اتسجن سفرت وبعدين على باب البلد صلت والحديد يعني تحل وكده إذن كانت مشاركة للرسل في رحلة الكرازة بس كأم صامتة تصلي كلهم يحبوها جدا وعشان كده تلاحظوا أن احنا نربط العذراء بالأنبياء والرسل لأنها أم الكل يعني لأنها أم الله لكن حياتها كلها حتى في خدمتها كانت حياة فيها تعب موقف الوحيد اللي اتكلمت فيه بصراحه في عرس قانا الجليل يؤكد برده انها كأم تتألم تشعر بسهوله جدا بتعب اي حد. فلما اتزنقوا في يوم عرس قانا الجليل حست بيهم واتدخلت على طول. لان اللي اللي التعب وداء الضيق دايما يحس بالناس اللي متضايقه. الناس ما بتحسش ببعض لأنها ما جربتش الغلب والفقر والإحراج والحاجات دي العذرة مجرباة فبسرعة اتصرفت قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء ومن العذرة بتحس قوي بالتعبانين لأنها عاشت حياتها كلها تعبانة. عشان كده تاني أقول لكم أنه العذرة دي غريبة جدا أنها معروفة في العالم كله في الصين لها ايقونات بس وشها صيني وبيتشفعوا بيها ويحبوها وبعض الكنائس تسميها mother اوف تشاينا وفي افريقيا يسموها mother اوف افريكا وكل لما يتزنقوا في حاجة يقولوا يا الشعوب دي كلها عرفت منين لان ده سر حقيقي العدرة في السماء تحس بالألام والمتاعب والضيقات ومعندهاش بقى تميز شعب عن شعب هي فعلا ام الكل لان ابنها مخلص العالم فطبعا ده بيدينا ارتياح انه كل ما الواحد يتضايق يحس ان امه حاسه بيه دي خبره الكنيسه بقى عشان كده تلاحظوا ان فيش كنيسه ما فيهاش صوره او او اكتر للعدره لان العدره كام تدي احساس الامومه الحنين صدر الام ده وقت التعب ملوش بديل فامنا العدره في حنيتها حاسه بكل الالام والاضطهادات كان قيل عن رحيل، رحيل دي كانت رمز للعدر على فكرة رحيل لأنها المحبوبة يعقوب رمز للمسيح ورحيل دي كانت الزوجة المحبوبة فقال رحيل تبكي على أولادها لما حصل مجزرة أطفال بيت لحم كان في نبوة في أرميا بتقول أنه رحيل قبر رحيل جنب بيت لحم فكأن رحيل بتعيط على عيالها اللي بيتدبحوا على يد هيرودس كم وكم بقى العدرة وهي في السماء حسب كل ألام الناس قيل عنها في سفر الرؤيا ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والأمر تحت رجلها الأمر إشارة ليوحنا المعمدان وعليها 12 كوكب إشارة للرسل حبلى تصرخ متوجعة لتالد وبعدين التنين اللي طالع عاوزي يخطف ابنها وقف أمام المرأة العتيدة تلت حتى يبتلع ولدها يعني عاوز يخطف المسيحية كلها لكن العدرة دي هربت إلى البرية يعني حياتها كلها مختلفة عن حياة العالم طبعا النص ينطبق على الكنيسة من زاوية وعلى العدرة من زاوية أخرى خلصت الكلام أرجع أقول امنا العذراء مثل رائع للباب الضيق كل الرساله اللي عاوزكوا تفتكروها لما تضغط نفسيا قوي حط ايقونه العذراء قدامك وقول انتي انت حاسه بيا لان امنا العذراء حاسه بينا ومجرد انك تحس ان هي مشاركاك احساسك وبتصلي معاك ده هيديك سلام وده مش وهم دي حقيقه وشفاعتها قويه لإلهنا كل مجد وكرامه